خلينا بقى النهارده نشوف كام تطبيق صغيرين بيخلوا استخدامك للواتساب مسلي وممتع اكتر بكتير <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا رب تكونوا بخير اهلا بكم في فيديو جديد الفيديو اللي فات اتكلمنا فيه عن شويه تحديثات عظمه جايه للواتساب وشويه حيل واسرار او ممكن نسميها ملاحظات مثلا موجوده في الواتساب هتفيدك جدا في استخدامك ليه ولو ما اتفرجتش على الفيديو ده فاعرف ان فايتك كتير عموما الرابط هيكون موجود في صندوق الوصف بس اكمل الفيديو ده للاخر والرابط مشيتير يعني ما موجود معانا في صندوق الوصف بس للاسف بقى انا ما هناك في كل الحيل والاسرار اللي كنت عايز اتكلم فيها او زي ما اتفقنا نسميها ملاحظات لان للاسف الفيديو وقتها كان هيطول قوي يعني فحسب ما انتوا هتشوفوا في الفيديو ده والفيديو اللي هناك لما ان تتفرجوا عليه لو تحبوا نقدر نكمل فيه لو ما تحبوش نقدر نأجله وبعدين نكمل كلامنا في الحاجات اللي احنا محضرينها التانية المهم بقى خلينا نتكلم زي ما قلنا في الاول عن ثلاث تطبيقات صغيره وبسيطه هتخلي استخدامك للواتساب ممتع اكتر بكتير وده لانها بتعمل شويه تريكات كده لكنها على وضعها هنقول على كل تطبيق والمميزات اللي موجوده جواه بحجز المميزات اللي تعجبك تحمل التطبيق اللي موجوده فيه وتستخدمه طبعا واجب التنويه من قبل ما تحمل اي تطبيق منهم اننا نقول ان التطبيقات دي يعني صغيره كده وبسيطه مش عارف اقولها ازاي المهم يعني هي تطبيقات بسيطة كده فهتلاقي مع كل حركة تقريبا بتعملها في اعلان. فالتطبيق اللي يعجبك تقدر تستخدم فيه الحاجة اللي انت عاوزها بحيث ان هي تكون لمرة واحدة كل فين وفين او وقت ما تحتاجها، فبالتالي الموضوع مش هيكون رخم قوي يعني. أول تطبيق معانا هو تطبيق واتس تول. التطبيق ده فيه شوية الحاجات الأساسية يعني زيه زي أي تطبيق تاني له بالواتساب ممكن تحمله بيعملها تريكات يعني. في حاجة تانية بقى لذيذة زي مثلا البلك. البلك دي اللي هي نقدر نقول تحديد الكل وارسال مثلا. انت كل اللي عليك طبعا هو بيكون موجود عندك ووتش ديمو اللي هو فيديو كده بيعرفك الموضوع بيمشي ازاي، المهم يعني انت بتدخل عليه وبتدوس ستارت ناو بعد كده بيقول لك سيلكت كونتاكت او سيلكت جروب، سيلكت كونتاكت دي اللي هي بتختار اسم واحد معين مثلا، سيلكت جروب دي لما بتدوس عليها بيفتح لك انك تختار او تعمل جروب جديد، لما بتعمل جروب جديد بتختار اسامي او جهات اتصال من بين اللي موجود عندك تضيفها بحيث انك ممكن تضيف خمسه 10 مش شرط يعني تبعت لكل جهات الاتصال اللي عندك. المهم بعد ما بتضيف جهات اتصال بتقدر انك تدخل هنا وتضيف مثلا رساله نصيه او تدوس على علامه المشبك دي بحيث انك تضيف مثلا صوره او فيديو او ملف مثلا بي دي اف او تضيف مثلا ملف صوتي وبعد ما تخلص كل ده كل اللي عليك لو انت محمل او عايز تبعته من خلال الواتساب العادي بتعلم عليه او الواتساب بيزنس بتعلم عليه وبعدين بتدوس نيكست فيبعت لك الرسائل دي على كل شات لوحده بحيث انه لو اتفرجت هناك هيكون في ميزه شبه كده موجوده في الحيل والاسرار الواتساب الا انه هنا الموضوع مختلف انه هيبعت لك كل شات فردي، يعني لما حد يرد عليك هيبقى الشات اللي بينا وبينه هو شات فرد لفرد مش مجموعه مثلا او حاجه زي كده. الميزه اللي بعد كده في التطبيق ده هي الواتس ويب. الواتس ويب ده باختصار انت بتدوس عليه بيحمل شويه وبعدين بيجيب لك كده كيو ار كود لما بتعمل له سكان بتقدر تفتح الواتساب من خلال الموبايل اللي معاك ده والموبايل الثاني، يعني اكثر من جهاز من خلال التريكا اللي انت بيها اصلا بتفتح من خلال موبايل مع كمبيوتر مع بعض. اللي هو بتعمل سكان لكيو ار كود بدون اي مشكله. ثالث ميزه في التطبيق ده واللي انا شايفها ميزه على وضعها جدا وهي ميزه بحث الحساب او البروفايل سيرش ودي باختصار لو انت مثلا معاك اكثر من رقم من لشخص ما وعايز تبعت له على الواتساب بس مش عارف انهي رقم فيهم اللي هو عامل له حساب واتساب اصلا فتقدر ببساطه انك تدخل على ال يعني على الاختيار ده او الاوبشن ده. وبعد ما بتدخل عليه بتضيف الرقم اللي انت يعني عايز تتأكد هو له حساب ولا لا فالتطبيق بقى بيعمل بحث عن الرقم ده لو الرقم ده ملوش حساب بيقولك الرقم ده مش مسجل على واتساب ولو ليه حساب بيفتح لك الشت اللي معاه على طول الميزة اللي بعد كده شايفها لذيذة جدا بالنسبة للناس اللي بتنزل استوريهات كتير مثلا وهي انك لو مثلا عندك فيديو دقيقة ونص ولا حاجة فانت اكيد لما بتيجي ترفعه على واتساب بيقول لك هو اخرك 30 ثانية فانت بقى بتعمل ايه؟ بتروح قاصص لمكان معين وبعدين بتعيد رفع الفيديو مرة ثانية وتشوف انت الفيديو اللي فات وقف فين وبعدين تكمل منه. هنا بقى الموضوع مختلف انت هنا بتدوس على سبليت لونج فيديوز فلما بتدخل عليها بيقول لك اختار الفيديو فلما بتختار فيديو معين هو بيقسمه لك من نفسه وبعدين كل اللي إن انت بتقوله ان انت عايز تعمل شير لواتساب فهو بيرفع لك الفيديو ده على اليوميات متقسم جاهز. الميزة اللي معانا بعد ودي لما بتدوس عليها بيكون في جواها اربع اختيارات. اول حاجه مثلا انك تكتب رساله وليكن مثلا يعني نكتب الاسم مثلا. بعد ما بتكتب الجمله اللي انت عاوزها بتدوس بس على ستايلش مسج فهو بيروح حاطط الحروف بين دوائر كده اللي هو مش محتاج مثلا تحمل لها كيبورد خاصه. ممكن كمان انك تدوس على فليبت بحيث ان هو يقلب لك الكلمه اللي هو يعني لما تبعتها لحد لازم يقلب الواتساب علشان يشوف انت بعتت ايه او انك تعمل تكست تريبيتر اللي هو بيكرر لك الجمله بعدد مرات معين انت بتختاره. او انك تعمل سند امتي تي مسج اللي هو تبعت رساله فاضيه ما فيهاش نقطه ولا فيها اي حاجه هي فاضيه بس بس واجب التنويه برضو انه التكست ريبيتر هو اللي بيشتغل مع العربي الاتنين اللي فوق اللي هم الستايلش مسج والفليبت مش بيشتغلوا مع العربي للاسف اما الامتي تي مسج ما بيفرقش معها لغات لانها فاضيه فما تحتاجش لغه طبيعي يعني وكمان الردود السريعه او الكويك ريبلايز دي مش مجرد انك بتضيف رساله وتبعتها لاي شات عموما ولكن انت لما بتدوس على علامه البلاس دي تقدر انك تضيف رسالة وتكتب رقم موبايل معين مع اسم معين اللي هو لما الشات ده يبعت لك اي رساله بشكل عام تتبعت له الرد اللي انت حافظه عندك على طول تلقائيا وبالمناسبه يعني هو الاندرويد عموما او النسخه الحديثه منه فانت ممكن تجرب تعرف هي عندك ولا لا فيها ميزه برضو اللي هي ميزه الردود السريعه او الفريكوينت فريزز ودي باختصار في اي مساحه تقدر تكتب فيها سواء مثلا رساله على الواتس او كومنت مثلا او انك تكتب مثلا في مكان بحث على جوجل او حاجه زي كده كل اللي عليك انك بتدوس بس دوسه إلى مكان الكتابه بيكون في عندك فريكوينت فريزز لما بتدوس عليها بيكون عندك علامة الألم وعلامة البلاس علامة البلاس دي بتقدر تضيف فيها رسائل معينة انك تكتبها في اي مكان في اي مساحة للكتابة علامة الألم بحيث انك تعدل على الحاجات اللي انت كاتبها قبل كده فبالتالي هي موجودة عندك سواء حملت التطبيق او لو انت نسخة الاندرويد عندك حديثه بما يكفي تكون موجود عليك طبعا كل اللينكات هتكون موجوده في الديسكريبشن بوكس تقدر تحمل التطبيق اللي شفت المميزات عجبتك وموجوده فيه بحيث تقدر تجربها مع نفسك وتشوف كمان المميزات اللي اكتر من كده اللي احنا ما اتكلمناش عنها وفي النهايه ما تنسيش تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا وهيكون في عندك هنا يعني زرار اشتراك وجنبه في جرس ممكن تدوس عليهم علشان تتابع الجديد اول باول شكرا للمتابعه نلقاكم على خير